El 15 de setembre és el Dia Mundial per la Llibertat de Programari. Enguany, quasi 300 activitats a tot el món van servir per commemorar aquest dia. Dos de les quals van tenir lloc a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a la Palma de Cervalló. L'associació La Confraria de la Palma va programar una jornada amb quatre conferències divendres 14 de setembre. la pregunta obligada en aquest cas és per què optar pel programari lliure? Perquè en general hi ha una mica de desconeixement. Llavors es confon llibertat amb, amb gratuïtat. I explicarem que, que no és així, que la, la llibertat va més enllà de, de pagar o no. Per exemple, distribuir els programes, arreglar-los que pugui tenir, també entra dins de la llibertat que el, que el software convencional doncs, no es no el el programari lliure, eh, doncs nosaltres pensem que és una, una opció eh, bueno, que és, és l'opció millor a nivell de programari perquè respecta la, la llibertat del propi usuari. No? és a dir eh, sap eh, què fa el, el codi d'aquells programes, té la possibilitat de modificar-lo i de conèixer-l doncs, fins al fins de les seves profunditats, no? I després, una cosa molt bona que té el programari lliure és que, evidentment, doncs, tenim la possibilitat de traduir qualsevol aplicació a l'idioma que es desitgi. I això per nosaltres, amb una llengua com el català, doncs penso que és una, una, una característica molt, molt important, no? Ell és l'Albert Fises, dinamitzador del Puntic de la Palma de Cervelló i membre de l'associació La Confraria, la Vila del Pingüí. L'Albert diu que el moviment pel programari lliure es troba en un moment de desencís, però insisteix en que cal seguir perseverant. Està potser ara en un moment una mica com de, com de desànim, no? perquè s'han engegat molts, molts projectes, no? hi ha hagut... Eh, oportunitats molt bones doncs, perquè realment s'implementés en llocs importants com l'administració pública, per exemple, i no s'ha acabat de fer. Eh, també hi ha hagut l oportunitat de fer-ho a les escoles i tampoc no s'ha acabat de fer. Llavors, doncs, jo penso que és un moment que és molt important de que es, es continuï fent difusió del programari lliure, es continuï eh, fent bandera una mica dels, dels valors que ens aporta. Els defensors del software lliure atribueixen la seva falta de consolidació a la pressió de les grans empreses amb interessos econòmics però també reconeixen que és el mateix usuari qui té reticències en el salt del programari privatiu al lliure per desconeixement i per comoditat. I, i la conclusió de tots els ajuntaments que ho havien intentat, no? més important, és que la, la, les major, o sigui, la major dificultat l'havien trobat amb el propi usuari. No? Eh, per què? Realment, eh, utilitzar un programari privatiu com el Windows o un programari lliure a nivell d'usuari no és massa diferent. El que passa és que no sé, sembla que d'alguna manera doncs estem acostumats a utilitzar Windows, eh, a potser canviar no? i adaptar-se a un nou sistema doncs, a vegades a la gent li costa i després a vegades sí que eh, en alguns casos concrets doncs, es pot trobar alguna mancança una mica més eh, d'aplicacions concretes no? que són necessàries i potser no, no hi trobem un, un equivalent en programari lliure. No? A vegades eh, Creus que hi ha alguns problemes o així, que, o sigui, que necessiten algun grau de coneixement tècnic que potser el, el software privatiu no, no té i és un producte que te'l ve molt ben empaquetat però clar, la, la que ja saps una mica o, o busques per internet solucions i això, però clar, també és el, el problema de, de voler-t'hi posar una mica. De fet, el moviment del programari lliure destaca que molts usuaris l'utilitzen sense saber-ho en els seus smartphones a través del sistema Android. A la jornada també van participar membres de Mozilla.cat, es va reflexionar sobre els aspectes ètics del programari lliure o es va explicar com funciona l'aplicació Osman. El Puntic de la Palma de Cervelló ha desenvolupat altres accions per a la promoció del software lliure. El Jani van convocar un taller d'OpenStreetMap, un projecte per crear cartografies lliures del seu municipi.